Vászélességű terpesz, farokcsigolyája lefelé húz, hasból-alhasból tolom a lábakat a talaj irányába, súly a talpakon stabil az állás. Karok a törzs mellett lazán, kész félkökörben. Kilégzés hangsúlyos hasi légzés csak orron át. Kilégzésre mélyen behúzom a hasamat, belégzésre kidomborítom. Csak a has dolgozik, a melkas mozdulatlan. A légzés vezeti a mozgást.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 amikor jön a belégzés, felegyenesedem, légzés bentartás a deréktáji résznél. Farok csigolya lefelé húz, hasból-alhasból tolom a lábakat a talaj irányába, stabil az állás. Enyhén behajlítom a könyököket, a karok a melkas magasságában. Ökölben a készfejek az ujjak a törzs felé néznek. A lapockákat közelítem, behúzom a testbe, ellazul a melkas. Közben megy a saját mantra.